السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مره اخرى في دار اسماء لوفيا ان شاء الله نتمنى الفيديو اليوم يعجبكم ويرقكم وان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال هذا الفيديو هو عباره عن كاطو سهل مقادير بسيطه بزاف كيجي رائع ويحمر وجهك قدام وليداتك ومالين وحبابك بنكهه الكراميل منعش بواحد الكريمه منعشه لهاد الحراره نقدموه لوليداتنا بشويه ديال بكويس العصير دابا لي في خوي كاينه تبارك الله استفد داخل فيه كل شيء على بركه الله غادي نبداو هنا عندي اربعه البيضات عندي بيضه بيضه بيضه الحراره مرتفعه ملي نجيبوا البيض ضروري خصنا ندوزو بالسليفه باش نتفاداو انه يكون فاسد ويخسر لنا الخليط كامل على كلين غادي ناخذ بيضه بيضه ونديروها في صحن زلافه كبيره او اي صحن نخلطوا فيه الخليط نديروا البيض 4 وهذه هي البيضه الرابعه عندي معها شويه الملح الملحه لتحسين الطوق نحرك نخلط البيض حتى و ومن بعد نزيد نص كاس ديال السكر سنيده علاش ما نكسوش فيها السكر في هذه المرحله لاجينواز ما كتشوش فيها السكر فيها حيت فيها واحد المكون اللي كيعطيها كي اللذه وفي الوقت هو راه حلو بزاف يعني تفادا وانا ندير السكر مع لاجينواز قلت درنا نص كاس ديال السكر هذاك الكاس عندي كيعبر بالابار ديال كاس العنبه وغادي نخلط حتى يذوب داك الحبيبات السكر كتذوب وبنفس الكاس نعبر نص كاس ديال الزيت الزيت غنضيفوه بشويه بشويه وحنا كنحركو ممكن لكم ديروا لهاد الخليط في المونيليكس او ديروا بالطرب الكهربائي ماشي مشكل انا خدمت غير بالطرب اليدوي وكنفضل اني ندير جميع يعني يكون من من ما صعاباش نسيت البيت او الناس اللي كيشوفويا من صعابش عليهم يعني بوسائل بسيطه ومكونات بسيطه يمكن لكم تحضروا كل حاجه عندكم يعني كل حاجه بغيتوها عفوا غادي نحرك السكر والبيض وسنيده قلت عندي اربعه البيضات ونتيفه ديال قبصه ملح ونص كاس ديال السكر نص كاس ديال الزيت في هذا الخليط نزج الكل خاص بكل الارتفاعات والبحار عمرات والناس خرجات كتفوج هنا عندي جوش كيسان ديال الدقيق غادي نضيف الكاس الاول بطبيعة الحال خاصني نغربلو انا غربل الكاس الاولاني ديال الدقيق يكون الدقيق الممتاز الخاص بالحلويات وغادي نضيف هنا جوج اكياس من الخميره الحلويات ما يعادل 16 غرام وغادي نغربلها حتى وغادي نحرك ندخل الكاس الاول ديال الدقيق هنا عبرو غير بالكاس نمشي عبركم بالكم هو نفس الكاس اللي غتغسل بيه غتعبروا به ولا تبقاو تعبروا به الخليط كامل يعني المكونات كامله عبروها بنفس الكاس هذا الكاس الثاني وتا هو غربلتو وحركت يعني مزج جميع المكونات ودا عندي نص كاس ديال الحليب كفطل انا الحليب ولا دانون ولا أي منسم أنا مثلا غادي نزيد الفاني يعني إضاف تل هاد المرحلة تنديرو الدقيق وعاد نضيفوه كيجي حسن وكتجي الكيكه زوينه ومهوية ويعني كتجي زوينه وكت# وكتنجح مئة في المئة هنا غادي نضيف الفاني معلقه ديال الفاني السائل أو جوج صاشيات ديال الفاني جوج أكياس من سكر الفاني وغادي نحرك لحد الان المقادير كلها بسيطه زالت لاخر فيديو ان شاء الله وتكون المقادير بسيطه وفي والجميع الجميع هاد الكيك رخيصه يعني يعني كملش خمسين درهم سيفيت بهذا القدر وغادي نديرها في مول الفرن يكون طويل بهذه الطريقه ضروري خاصو يكون طويل يعني صينيه الفرن مغلفة ب# بالورق ال# طا# طا# ورق غندخلها الفران على 180 درجة مسخن بطبيعة الحال قبل ونخليها نخليوها تطيب مكتاخدش تقريبا ثلاثين دقيقة أو طيب تكون واجدة لأنها يعني مسرحة فهاد سميتو سمكة رقيق أو غنخليها طيب هنا غنمشي نحضر الكراميل هذا الكراميل كيجي ناجح 100% مية مية. تبعوا معايا المراحل ديالو كيفاش كنديرلو انا انا عندي كاس ديال آه سكر. قلت دائما كاعبر بنفس الكاس كاس سكر صغير ندير فوق من عافيه مهيله وف فوقه ما تكونش لاصقه ضروري ما نحركه ما نقصوه حتى كيبدا بوحدو هنا نأخذ كاس ديال الحليب وغادي ندير معاه معلقه ديال النشا او مايزينا مالقة مقببة يعني عامرة و نحاول ندوبها في ذاك الكاس تدوب مزيان حركة تدوب مزيان وانا راني مخلية للمقلاة فوق من الافية مهيلة فوق من البطاة ها كيف كتشوفوا ها ولات ولا السكر كيدوب فقط اي كنشدوا وكنحرك المقله شويه بشويه ونحاول هذاك الجوانب جوينبات ها كنحركهم هكذا كيف كتشوفوا في الصوره اللي في هذه المرحله غادي يتحجر وما بغيش غادي يستنى الكراميل وما تباش يدوب لنا السكر من جديد هنا ضفت جوج معالق كبار ديال الزبده تقريبا عندي هنا 50 غرام ديال الزبده نذوبها مع الكراميل ومن الاحسن تكون زبده حيوانيه كتعطي للتزيينه الكراميل كيجي مذاقها زوين يمكن لكم تصغناو على الزبده يمكن لكم فيها الحليب ديروا الكريمة فريش يعني الكريمه الطريه هنا زدتك الحليب اللي فيه معلقه النشا وغادي نحرك مزيان هذه المرحله ضروري نحركو ونزيدو الحليب على مراحل ما كيف كتشوفوا الكراميل وجدات وريحه طالعه منها زوينه هذه الزبده كتعطي ريحه زوينه في الكراميل هنا ضروري من قبصه ملح في الكراميل ضروري باش كتعطيه كتخرج الحلاوة ديالو وكتعطيه مذاق سبيل هنا خويت الكراميل, في الكراميل خويته في زلافة باش يدو هدا يبرد ليا وغنمشي نحضر الكريمة أنا يعني كنستعمل هولالا هاد الكريمة سائلة يمكن ليكم أي كريمة سائلة يمكن ليكم تستعملو الكريمة يعني بودرة مع الحليب تخلطوها مع الحليب يعني كيس من الكريمه معادل اللي فيه 200 غرام تخلطوا مع ربعك ربعك ربع ربع 4 لتر ديال الحليب وتطلعوا الكريم ديالكم انا عندي سيترو ديال ديال الكريمه قلت كنت انا كنستعمله لا كتعجبني ما منيش ونخلط الكل يعني غنطربها تولي كريم فريش كريم شانسي انا شويه مريضه يعني عاد كنت فوق وعكه صحيه والحمد لله ربي ربي يرضينا الله يرضي الجميع يا ربي والله يشافي الجميع يا ربي انا زدت داك الكاس ديال الكراميل زدتو على الكريم باش قلت لكم في الاول ما نديروش في لاجينواز سكر بزاف بينشينا السكر متعادل في هذه الحلوه انا ما كيبغيش الحلوه تكون تكون يعني حلوه بزاف يعني لحد الآن درنا كاس دالكراميل أو درنا معاها نص كاس ديال السكر في هاد الحلوى الحال غادي نسم بالفاني الفاني اللي كيتواتا بزاف مع# مع# ال... مع الكراميل كيعطي كي يعني هاد الجوج هاد الثنائي كيعطي ال# اللذة الحلويات كاملة ملي طلعت هاد هاد الكريمة حصلت عليها بهاد الطريقة كيف كتشوفو ملسا زوينة و. سهله يعني ما تصعبش لينا الخدمه هذه لاجينواز خرجتها تخلاتها تبرد نهائيا نخليوها تبرد نهائيا من الفرن مازال ما بردات ليا من بعد راه نخليها شويه تبرد هيا قلبتها وغادي نقطعها على جوج هذه لاجينواز قطعتها قطعتها على جوج طرفة متساويين مشات لي القطع ما صورتها شوانا بدي الكاميرا كتصور وهي ما صورت ليش عندي رافي صحن تقديم وغضي نسقي الطرف اللولاني بالحليب ممكن لكم ب بالليمون تسقيوها بالليمون تسقيوها بالحامض يعني بالحامض مخفف مع شوية ديال الماء انا سقيتها هنا بالحليب ودي ندير الكريمة من الفوق ربق ديال الكريمة شو اللي كتعجبو الحلوى بحالي كتعجبو الحلوية بحالي انا كنت اني ما نديرهاش باش ما راكم عارفك انها كتزيد في الوزن هنا را قلت تراك ندبالي الكاميرا كتصور مع انا شوية فيها مرح ما ممركزاش يعني درت الطرف اللو ديال الحلوة ودرت فيه الكريم ودرت الطرف الثاني ديال الجنواز وتاوى سقيته ودرت الكريم ودرت حاولت اني نغطي الكريم كامل على الجوانب وعلى السطح الكريمة الحلوة زوينه وكيف شفتوا لحد الان مقادير بسيطة ما غالياش وبسهله في التحضير والنتيجه كتجي زوينه بزاف ورائعه كيف قلت تحمروا بها وجهكم قدام ضيافكم قدام وليداتكم ومكلكم لكم ديروها في اعياد الميلاد علاش لا في حفلات ديالنا علاش لا هنا عندي الكوكاو هذا البلدي الكوكاو البلدي شديته حمرته في الفران حيدت له هذيك القشره و كانت تحنو انا في الماكينة ديال اليدوية ديال الكفتة باش كيخرج عندي مهرمش كيف قلت راهو محمر و على الجوانب كاملة ديال الحلوة اهي طريقة سهلة وبسيطة الجوانب من الفوق هاد المرحلة يمكن لكم تعوضوا ب بأي مكسرات يمكن لكم تعودوا بها. نتوما بتقدّي لكم أنا كيعجبني الكراميل مع نكهة الكراميل مع هاد مع الكاوكاو أو الفول السوداني هنا دورتها من الجوانب كاملة دورت هذا الفول السوداني دورتو على الجوانب كاملة. مثلا نعمر هذا الجانب حلوه بسيطه وفي متناول الجميع ما في متناول الجميع كل شيء يمكن لوجدها بدون تعقيدات بدون طراب كهربائي بدون اي حاجه انا كنت عامله واحد الطريف ديال الكاريط تحسم من الحلوه في الجوينبات كنديرها باش داك الفائض ديال الاشياء اللي كنكون كنزين بها الكاطو ما كتبقاش لاصقه لي في الطبسيل و كيبقى الطبسيل سميتو هنا الزين اختياري انا غير داك الكراميل الشاتليه حاول ندير بهنا خطوط في الوسط داك الوسط اللي بقى عندي يعني ما فيه والو صافي درت هاكا مربعات وكان عندي هنا الشوكولا بالحليب شديتها حكيتها في الحكاكة عمرت داك داك الفراغات فقط لي تزين الثلاجة غندخلها ليلة كاملة يمكن ليكم ليلة كاملة أنا نخليها ليلة كاملة تال# تال غدا لأن يعني دابا كيف الليل يعني تحت الظلام ولي أو وليداتي راهم ناسو ان شاء الله الغداء غادي نقدمها اليوم ان شاء الله مع عصير وهذا هو الكاطو كيجاكم جاكم قولوا لي في التعليق كيجاكم جاكم لي واش المقادير بسيطه واش باش صعيبه واش ما كاينش متناول للناس يعني متناول متناول للجميع زيتنا زيت هنا بطيفه ديال الشكلاط باش الوداد الصغار ملي كيشوفو داك الشكلاط كيزعمو أنهم ياكلو الكاتو أنا نقدر معكم طريف باش تشوفو أن هاد الكاتو ناجح وزوينة زوينه بنينه بنينه ما يمكن ب... أنا كنديرها ونعودها نعاودها بزاف و يعني وكتعمر العين كبيره كتجي قطو كبيره حلوه بدل ما نمشي ال يعني هاد النوع من الحلويات نمشي نشروها من من الشاء من برا يعني نصنعوها في بيوتنا ونقديو باش ما عطا الله وكتكون نتيجه زوينه بلا ما نكلفو جيوبنا ولكن كتكون نتيجه زوينه يعني نعرفو كيفاش نتصرفو نعرفو كيفاش آه يعني نوجدوا الاشياء اللي كنبغيو انتما كي كتشوفوا كتجي عاليه وزوينه وداك الكريمه في الوسط وبدا هنا عاتم منها ريحه الكراميل وداك يعني داك الكاوكاو كي الزوينه تاعو ريحته عاطيه انا غامده ناكل كتصافو ما بقيتش نصبر كيف كنقول ديما لاول مره كيشوف القناه ديالي ما يدخلش عليا بالاشتراك ديالو وحبابي واصحابي اللي كيدخلوا عندي ديما نقول لكم مرحبا بكم دائما في معايا نتوما اللي كتشجعوني ونتوما اللي كتخليوني اني نمشي لقدام بطبيعه حابله بكم حنا ما كنساو والو ما تنساوش لي لايك وبسمه ديالكم رائعه وما وبتخل... وبت... تخاوش عليا باللي كومونتير الزوينين اه نقول لكم الى اللقاء فيديو آخر بمشيئة الله